...очекування, парад, гімн, перший заплив. Першими пливуть жінки в категорії «Мастерс». Дистанція – 50 метрів, тобто два басейни. Категорія «Мастерс» складається з чемпіонів, тренерів або людей, які свого часу мали відношення до плавання. Після жінок пливуть чоловіки. На першій доріжці готується стрибнути в воду Анатолій Накльовкін. Чоловік на змагання приїхав з Одеси. Анатолію три місяці тому виповнилось 90 років. Це найстарший учасник змагань. Наймолодшому 10. Діти плывтимуть після мастерс. Я приїхав на ці змагання, попросили. Я приїхав на ці змагання, бо мене попросили. Одеська команда. І приїхали і ветерани, і молодь. Тобто дітки, які тренуються у нас в наших клубах. Свій заплив не знаю, як оцінювати. Я ще результатів не бачив, поки ніхто їх не озвучував. «А вчора я проплив півтора кілометри у нас в Одесі». Учасники з'їхали з Одеси южноукраїнська Херсона. Миколаїв представив вихованців декількох спортивних шкіл. Між змаганнями серед категорією мастерс та дитячими запливами відбулись естафетні запливи. Тобто спортсмен пливе в один бік, де передає естафету іншому учаснику. І так декілька кіл. Плавців розділили на групи. «Діти пливуть по чотирьом групам. А, це... Такий вік наймолодший – 2011 і моложе, молодше, 2009 і 10 в одній групі, 2008, 2007 і 2006 і самі старші – 2005 і старші. Спортсмени долають три дистанції – 50 метрів вільним стилем, 100 – комплексне плавання і 200 метрів брасом. Комплексне визначає, що кожні 25 метрів спортсмен змінює стиль плавання. 50 метрів кролем першим подала 12-річний Олексій Іванов. Хлопець сім років займається плаванням в цьому ж басейні. Показує переможну техніку. «Я плив вільним стилем. Я вважаю, що ці змагання можуть показати, як… Наша область або Одеса, або Херсонська можуть показати, хто з нас сильніший у плаванні. І я вважаю, що кожен з нас має право на перемогу». 80 спортсменів плюс 15 в категорії «Мастерс». Кожен по одному запливу. Це 24-й чемпіонат пам'яті Григорія Бурлакова. На учасників очікували призи та нагороди. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.